واعزف على اوتار شعري عذب الحاني، واصدق مشاعر غلط قوا فيها في مولد اللي بها شرف عيوني، رسمه ورسمه بعيني من يساويها، اهدى لنا رسمه بدر الحصاني، كل الحلاوه والنقاوه الزينكاسيها، كل الحلاوه والنقاوه الزينكاسيها صوتها بح تضرب اذاني ولها ملامح بريده في, في تجليها